إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع وجاء بالأركان والواجبات والسنن فهل الصلاة مقبولة؟ صحيحة لكن في صحيح صحيحة النافسة وليس له منها إلا ما عقل النافسة لا في, النافسة. لا في النافسة. كما صحيحة كما نقرها إن كانت مطمئا ما صح بباطنه أما إذا نسمع أن فيها ولكن عنده وشأوس عنده شاوس أو عنده من التفكير، صلاته صحيحة ونافسة